בואו נאמר שיש לנו את המשוואה הדיפרנציאלית הבאה, dy ל-dx, או הנגזרת של y ביחס ל-x, וזה שווה ל-x חלקי y. בואו נאמר שאנחנו לא יודעים את הפתרון הזה, אבל לפחות אנחנו רוצים לקבל מושג של איך הפתרון עשוי להיראות. לצורך זה, מה שנעשה הוא להסתכל על מישור צירים. אז נצייר צירים. ציר ישר. אז זה ציר ה-y שלי, וזה ציר ה-x שלי. אני אסמן פה מספרים, 1, 2, וגם בשלילי, מינוס 1, מינוס 2, ושוב, 1, 2, וגם בשלילי, מינוס 1, מינוס 2. מה שאפשר לעשות, מכיוון שזו משוואה דיפרנציאלית, במונחים של x'ים ו-y'ים, ונגזרת ראשונה של y ביחס ל-x, אפשר לקחת נקודות דוגמה, כקורדינטות של X ושל Y. נציב אותם כאן ונראה מה השיפוע שמתקבל. ואז ניתן לראות את השיפוע אם הפתרון עובר דרך הנקודות. מה השיפוע צריך להיות. וניתן לראות זאת בקטע קו, קו את אותו השיפוע כמו זה בש... שבשאלה. אז בואו נעשה זאת. נצר תבלה קטנה. נצר תבלה קטנה, ניקח כמה ערכים עבור X ו-Y, אנחנו רק לוקחים כמה דוגמאות בעין, על מישור הצירים, שנוכל לראות את זאת בעין. אז y x dy ל-dx, אז בואו נאמר כאשר x שווה 0 ו-y שווה 1, מי נגזרת של y ביחס ל-x, זה יהיה מינוס 0 חיקי 1, לכן זה 0. אז בנקודה 0 ו-1, אם הפתרון עובר דרך נקודה זו, השיפוע שלו יהיה 0. ואנחנו יכולים לראות זאת על ידי כך. נסרטט קו קטן ופקי פה. ואז נמשיך. מה קורה כאשר x שווה 1 וy שווה 1? אז dy ל-dx, הנגזרת של y ביחס ל هي מינוס 1 חקי 1 ולכן מינוס 1. אז בנקודה 1 ו-1, אם הפתרון עובר דרך נקודה זו, יתקבל שיפוע של מינוס 1. אז נצער קו עם שיפוע של מינוס 1 מה לגבי נוסף את זה בצבע אחר מה לגבי, uh, x71 וy0 אז נקבל מינוס 1 חלקי 0 זה, זה לא מוגדר זה נותן לנו רמז שאולי שיפוע שם אם יש משיק בנקודה הזו אולי הוא אנכי. אז נשים פה סימן שאלה אולי אנכי. אז אולי זה משהו כזה, אם למעשה היה לנו, אני מניח שזה לא היה פונקציה, אם היה איזה קשר שעובר דרך זה, אבל לא נצייר זאת כרגע. בואו ננסה נקודות אחרות. ננסה את הנקודה מינוס אחד, מינוס אחד. אז כעת יש לנו מינוס, מינוס אחד, שזה אחד חלקי מינוס אחד, מתקבל שיפוע של מינוס אחד פה. אז מינוס 1, מינוס 1, יתקבל שיפוע של מינוס אחד. 1. מה יתקבל ב-1 מינוס 1? כעת זה מינוס 1, חלקי מינוס 1, השיפוע כאן הוא 1, אז 1 מינוס 1, אם פתרון עובר דרך זה, השיפוע שלו הרייה כך. וכך נמשיך, ניתן לעשות גם 2, מינוס 2, זה ייתן שיפוע של 1 גם כאן, גם כן, נשים 2 ו-2, זה ייתן מינוס 2 חקי 2, יתקבל שיפוע של 1, ניתן לבדוק נקודות רבות נוספות. כעת ניתן לעשות אותם מראש, לא נרשום זאת בטבלה, אתם מתקבלים, מקבלים את תחושה של איך זה נראה, הנה השיפוע, הנה השיפוע שיהיה, זה ייתן לנו שיפוע של 1, אז בנקודה זו השיפוע שלנו הוא מינוס 1, אז מינוס 1 מינוס 1 זה 1 חקי 1, יתקבל שיפוע כאן. בנקודה מינוס שתיים שתיים, אותו רעיון, זה רעי כך. כך נמשיך לצייר קווים נוספים, לפי נקודות דוגמה וקאורדינטות. או במישור הצירים, אתם מח... מתחילים לקבל מושג של מה פתרון יכול להיות. ואתם מתחילים לראות שאולי פתרון, עוד פתרון יש לו קשר לזה, אולי איזה פתרון... אולי זה, יש לזה קשר לזה, אם אנחנו מסתכלים רק פונקציות ולא על היחסים, נעשה את זה יותר ברור, ברור יותר, אז אולי זה יהיה משהו כזה, אם הפונקציה מתחילה פה, מתבסס על מה שראינו עד כה, אולי יש לנו, יש לזה קשר לזה, או אם יש נקודה על הפונקציה פה, זה יהיה לזה קשר לזה. ושוב, אנחנו עושים זאת בהתבסס מה ששדה השיפוע אומר לי. אז השדה הזה שאני יוצר כאן, איפה שאני דוגם מספר נקודות, ואני רואה את השיפוע עם המקטע. שוב, זה נקרא שדה השיפוע. שדה השיפוע. אז בתקווה שזה נתן לכם את הרעיון הבסיסי של מה זה שדה השיפוע, בשני וידאו הבאים אנחנו נחקור את הרעיון הזה לעומק.